Szeretettel köszöntöm Önöket, köszöntöm a világ minden tájáról, többek között az óceántúrról is részvevőket. Én Cank Ferenc vagyok, a PPH 8-as szintű vezetője. Nagyon örülök, hogy megtiszteltek minket, jelenlétükkel a Problem Prevention Holding, röviden PPH, a Hunol Trade részéntársaság, társaság, a Nyílt Akadémia és a Tanoda 2000 Kft. közös élet és ember ismeretfejlesztő képzésén tegeződve szoktuk tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára sőt nálunk mindenki tegezi egymást kortól és nemtől függetlenül magamról pár gondolat, PPH előtti foglalkozásom gépészmérnök, ez végzettségem szerinti tanulmányaim most viszont mára már a, a PPH tanulói csapatszervezés a fő tevékenységem, mindemellett még részben a régi munkámmal is foglalkozok, mint vállalkozó azonban hát óriási különbséget érzek a csapatszervezés és a másik munkával kap, össze, összehasonlítva igazából azért őrült nagy különbség a kettő mert az egyik teljesen anyagi vonatkozású a PPA csapatszervezés, picit szellemi úgymond emberekkel foglalkozni sokkal jobb mondok egy példát lehet hogy akik néztetek a videót ti is tapasztaltátok hogy mondjuk egy gépet megjavítani az teljesen más mint mondjuk egy ember életét megjavítani ugyanis a gép nem nagyon szokott se visszajelzést adni se elismerést adni se megköszönni az vagy megy vagy nem megy viszont az embernél egy kicsit különböző a, a helyzet ugyanis sokkal jobb érzés látni hogy ő fejlődik jobbá válik az élete és nyilván visszajelzéseket is kapunk tőle lébenyben élek egyre boldog a párkapcsolatban akkoriban most már egy-két hónap választ el 5 éve azért kezdtem el itt a nyílt akadémiát dolgozni tanulni bocsánat tanulni először mert amit előzőleg mondtam éreztem hogy mint gépésmérnök gépekkel foglalkozni valahogy nem nem nem volt az én területem nem éreztem hogy hogy ez az én utam ebbe az, az életembe és egyáltalán nem bántam meg, sőt életem legjobb döntés, egyik legjobb döntésének tartom azt hogy elkezdtem itt tanulni ezáltal hát aki már több előadást hallottatok a Mestertő Szerdacsi Miklóstól tudjátok hogy 10 életterületről van szó azt tanuljuk Ő a, ebbe a 10 élet, életterületbe tud ö, tanácsokat adni, képzéseket nyújtani és ez alatt az öt év alatt mióta itt tanulok az összes tíz életterületen fejlődést tapasztaltam magamon amiben a család, párkapcsolat, munka, gyerekek, minden hatóságkal bánni sőt addig még vagy azelőtt azt gondoltam hogy mint szellemi ember mert régóta foglalkozok ilyen dolgokkal azt gondoltam hogy a teremtőmmel is jól tudok idézőelbe bánni aztán tévedtem de most már azt is megtanultam Szedlacső Miklóstól Hát körülbelül így ennyi első gondolatkép. A mai képzésünket a legnagyobb tudású és tapasztalatú mesterkocs és boldogság specialista szervezetünk alapítója és vezetője fogja tartani. Az előadónk egy olyan mester, akinek a tudása, képességei és tapasztalatai olyan páratlan kombinációban léteznek, ami egyedülállóval teszi bolygónkon. Ha megnézzük, hogy miben teljesen egyedülálló a mi mesterünk, arra jutunk, hogy a vezetésével négy területen ért el szervezetünk piacvezető pozíciót úgy, hogy azokból kettő teljesen ellentétes indítatású tevékenység. Mesterünk az egyetlen személy a Földön, aki az emberek javára egy kalap alá tudta hozni anyagot és a szellemiséget. Ő az, aki minden mindennapokban használható tudás terén a legtöbb információ átadására képes ma bolygónkon ezzel kapcsolatban egy gondolat jutott eszembe, hogy te aki most először hallod ezt a, a képzést majd és ezt amit most mondtam lehet hogy még kicsit skeptikus vagy viszont én tudom hogy ez így van amit az előbb elhangzott elmondtam száz megtapasztaltam neki van a legrészletesebb információja a bolygószinten legkésőbb 2035-re létrejövő elnyomásmentes aranykorról Mesterünk küldetése, az emberek lelki fejlődése és olyan szintre emelése, hogy képesek legyenek szeretetben, békességben és boldogságban együtt azért, hogy bekerülhessenek az aranykorba. Most pedig szeretném megkérni Mesterünket, Szerdacsi Miklóst, mesterkolcsot, hogy jöjjön és tartsa meg képzésünket. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Hogy látod a, a világot, hogy az elmúlt években, évtizedekben jobban alakultak a dolgok, illetve jobb állapotúak az emberek, mint a régebben? Tehát szerinted mi várható hogy így halad tovább? Most adjak át egy-két információt aval kapcsolatban, hogy ugye mikor van nagy gond a világban, ugye a Földünkön, akkor amikor a jó emberek nem tesznek semmit, és a rossz, de én hát inkább úgy mondanám, hogy az elnyomók eluralkodhatnak a Földön a bolygón minden ötödik ember elnyomó és abból az ötből mármint abból az ötből egy tehát akkor inkább úgy mondanám hogy százból húsz ember elnyomó és abból minden ötödik veszélyesen elnyomó ha azt kiszámoljátok akkor százból négy veszélyesen elnyomó mit jelent az hogy veszélyesen elnyomó, nem csak a saját környezetében lévő életét, életét tehát lévők életét keseríti meg, hanem másokét is tehát ugye az a baj amikor az elnyomók hatalomra kerülhetnek és hát bizony azt látni egyre inkább ahogy telnek az évek, évtizedek Hát egyre több elnyomó kerül hatalomra. És ugye én már erről tanultam a 90-es években, hogy nagy baj lesz akkor, hogyha egyre többen és többen kerülnek az elnyomók közül hatalom, hatalmi pozícióba. És ha megnézitek, megfigyelitek, ezt láthatjátok, hiszen gondoljátok végig a szociális emberek nem csinálnának olyat hogy mit tudom én folyamatosan bővítenék a megfigyelő rendszert hogy mindenhol minden helyzetben megfigyeljék a társaikat tehát én szociális ember vagyok vagy annak tartom magam ugye van egy teszt hogy hogy kell tesztelni a szociális embereket, ez 12 szociális kérdés és annak kétféle változata tehát ilyen szociális tulajdonságok vagy antiszociális tulajdonságok tehát 12 antiszociális tulajdonság, 12 szociális tulajdonság és annak alapján ugye lehet látni hogy melyik van többségben bizonyos ember életében tehát ezek párok ez a 12-12 tulajdonság ezek párban vannak tehát ellentétpárok ami azt jelenti hogy vagy ilyen vagy olyan vagy ilyen vagy olyan és az a lényeg hogy egy ember az életének a nagy részében hát hogyan működik és a nagy részében szociális vagy antiszociális tehát ugye azokra lehet rámondani hogy antiszociális aki a viselkedésének a többségében antiszociális szociális viselkedést mutat az tekinthető szociálisnak aki a élete során a tevékenységében tehát a viselkedésében működésében többségében szociális viselkedést mutat és ugye annál szociálisabb valaki minél inkább szociális mutatói vannak a viselkedésének és annál inkább antiszociális valaki minél inkább többségében vannak az antiszociális viselkedések tehát az azt jelenti hogyha már egy kicsivel több az antiszociális viselkedése mint a szociális viselkedése azt már antiszociális személynek tekintjük, és ugye ezáltal tökéletesen mérhetőek az, hogy valaki antiszociális vagy nem, tehát vagy szociális. A szociális emberek úgy működnek, sajnos hogyha kapnak egy elnyomást, nyilván honnan kaphatnak elnyomást antiszociális szemétől, vagy közvetlenül vagy közvetve, akkor azt csinálják, hogy általában átadják, továbbadják az elnyomást, ezért sok szociális ember elnyomoskodik, akár rendszeresen is, de mégis a viselkedésében, mégis szociális, mert a szociális viselkedés az több az életében, mint az antiszociális tehát így gyönyörűen meg lehet különböztetni hogy ki az aki antiszociális, ki az aki szociális hogyha az ember ismeri azt a szemét egy kicsit meg ismeri ezeket a teszteket tehát hogy lehet egy másik embert letesztelni hogy szociális vagy antiszociális és ugye én erről már tanultam a 90-es években és akkor már tanultam ebben kapcsolatban arról hogy Hát akkor lesz nagy gond társadalmi szinten, hogyha a szociális emberek hagyják, hogy az antiszociális személyek kerüljenek hatalomra. Tehát én ugye én szociális embernek tartom magam, de én nekem még eszembe se jutott soha, hogy ha mondjuk nézek a Youtube-on egy videót, ez csak egy példa, amit mondok, akkor mit tudom én írásban megkritizáljam, mondjuk a hozzászólásokban soha életben nem csináltam ilyet, ha nem tetszett valami akkor fogtam kikapcsoltam és nem néztem végig, ha meg ugye végignéztem és nem tetszett akkor még miért néztem volna végig? ha nem tetszett, nem is értem és ugye rengeteg ember van aki én is ismerek személyesen, ismertem személyesen olyanokat, most már mostanában hála Istennek nem igazán tehát ismertem olyanokat akik rendszeresen leértékelték valakinek a munkásságát tehát rendszeresen, tehát nem kevés ilyen embert ismertem a múltban ezeknek a, ezekkel a kapcsolatot mind megszakítottam, mind kivétel nélkül akik bármilyen pozitív munkásságot leértékelnek az antiszociális viselkedés, azoknak mondom akik rendszeresen szoktak leértékelni bármilyen videót ami felkerül a, az internetre jó? és mondom hát ha nekem nem tetszik egy videó akkor én azt csinálom hogy hogy fogom és kikapcsolom, nem nézem végig, nem várom meg hogy hát ha jó lesz a vége <gül> szóval a lényeg az hogy hogy ezt miért mondom? mert ugye a tanítás szerint, amit annak idején kaptam 90 es években, ugye mint említettem, elhangzott, hogy akkor lesz nagy baj, hogyha egyre több és több antiszociális személy, tehát elnyomó magyarul, kerül a hatalomba. Tehát az a baj, hogy az elnyomóknak nem igazán a lelkismeretük. Ez a fő probléma tehát egy szociális embernek van lelkiismerete, ő ha baj csinál valaki másnak akkor lelkiismeret furdalása van, de az antiszociális személyeknek nincsen, nincs tehát amikor valaki közvetve vagy közvetlen módon leértékel valakit ugye az egy antiszociális tehát elnyomói viselkedés Na most ráadásul a legtöbb olyan ember, aki hozzászólásokat ír a videókhoz, azok inkognitóba csinálják. Tehát nem a saját nevükön csinálják, hanem ilyen álnéven csinálják. Tehát magyarul ezt úgy hívják, hogy rejtett ellenséges. Mert a nyílt ellenséges az legalább adja a nevét de a rejtett ellenséges ember az nem adja a nevét tehát ő inkognitóban értékeli le másnak a munkásságát na most én csak annyit szeretnék tanácsolni az inkognitóban és a nyíltan ellenséges embereknek akik leértékelik más munkásságát hogy minden amit csinálsz azt vissza fogsz kapni, a nem tőlem nehogy azt így a jó Istentől, tehát a Istentől, Istenettől inkább úgy mondanám, mindent visszakapsz, mert akár mit csinálsz, tehát akár mennyire elnyomod a lelkiismereted, akkor is van benned egy lélek, és a te lelked is szeretet alapon született, tehát hogyha te elnyomó vagy, akkor is szeretet alapon született a lelked, csak elnyomóvá tettek valószínűleg a szüleid, tehát a szüleit tettek elnyomóvá, és ezáltal csinálsz elnyomás, elnyomóskodásokat. És az életben, ugye több százezer embernek vittünk el valamilyen életjobbító lehetőséget az elmúlt 30 év során, több tízezer emberrel munkás, tehát dolgoztam együtt. Elég jól ismerem az emberek működését és nem csak az emberek működését, hanem a világ működését, beleértve a szellemvilág működését is elég jól ismerem és tudom mindent, hogy ebben az életben nem lehet büntetlenül csinálni dolgokat tehát ami azt jelenti hogy mindenki mindent visszakap mondok példát amikor annak idején akadályozták a tevékenységemet például egy hölgy akadályozta, úgy elvették a gyerekét mint a huzat. Érted? Tehát az lett volna az utolsó lehetősége, hogy gyereket szüljön, és hogy tudom, hány hónapos korába elvetélte. Így van? Oké, és ez nem kell ehhez, hogy valaki rosszat kívánja, én nem kívántam neki rosszat. Nem kell ehhez, hogy rosszat kívánjon valaki. Érted? Ez így működik. Tehát a világ így működik, hogy ki kell egyenlítődni a jónak és a rossznak. Oké? Okay? Az azt jelenti, hogy ha valaki rosszat csinál, akkor rosszat kap vissza. Ha jót csinál, jót kap vissza. Tehát ez olyan, mintha, mit tudom, én elhajtod a kádban a vizet, érted, és közvissza vissza akar vízszintes helyzetbe áramolni tehát visszaáromlik minden, tehát a kiegyenlítődés törvénye az egy univerzumi szabály, olyan nincs hogy te csak ártó tetteket csinálsz és akkor annak nem lesz negatív következménye, én még boldog elnyomót nem láttam tehát én nagyon sok elnyomóval találkoztam hiszen annak idején nem volt szűrve az elnyomók, nem voltak szűrve és az azt jelenti hogy minden ötödik ember tényleg elnyomó volt, tényleg és láttam az elnyomók működését és láttam azt hogy tényleg egyetlen egy boldog elnyomóval én nem találkoztam tehát egyesem. sem, tehát eleve ott kezdődik hogy minden elnyomó boldogtalan mind kivétel nélkül oké? Okay? tehát Minél jobban elnyomoskodik valaki, annál több boldogtalanság van. Az mit jelent a boldogtalanság? Nézzük meg. Tehát itt van tíz terület, mindjárt mutatom. Itt van tíz terület, és ez a tíz terület az azt jelenti, hogy maga az egyén, maga az illető ezeken a területeken nem boldogul. Azért boldogtalan oké? Okay, tehát ezeken a területeken nem boldogulást kap, oké? Okay. tehát ugye sokan azt gondolják hogy az a legfontosabb az életben nyilván most az el megint elnyomókról van szó de olyan elnyomókról akik hatalomra kerültek tehát ugye milyen indítatásból nyomják el a az antiszociális személyek a szociális személyeket, azt gondolják hogy van egy ilyen belső indítatása hogy az, ne, azzal neki jobb lesz ha másikat lenyomja tehát leértékeli lekicsinyeli, így, akár bármilyen elnyomást ha hatalomban van akkor szankciókat helyez ki ellene stb. stb. stb. oké okay? tehát mi tudom megemeli az adót stb tehát lényeg az hogy elnyomás elnyomás tehát gondoljátok végig hogy hogy ő úgy gondolja hogy ő akkor lesz fogja magát jól érezni hogyha mindenki nálánál rosszabbul érzi magát mindenki hülyébb nálánál stb stb stb, stb érted? tehát ő azt gondolja hogy ez így működik tehát mint megnézed ugye miért kell az hogy mindenen keresztül megfigyeljenek a telefonodon keresztül a ledes készülékeken keresztül akár amelyeknek világít a legye, érted? azon keresztül megfigyeljenek, kismillió módon megcsináljanak megfigyeléseket miért? mert félnek az emberektől tehát ezért ugye megpróbálják az embereket megfigyelni és elnyomni, oké? Okay? Tehát egy ilyen világot élünk, ahol egyre több és több olyan ember van a hatalomban, aki szó szerint elnyomó. Tehát szó szerint elnyomó. Na most, hogy a, a látható hatalomban van, vagy pedig a háttérhatalomban van, ez most ebből a szempontból a részletkérdés. Tehát ugye a jobban megnézed, vannak a világban a bankok és a bankok nagy része a világban az kézen közön egy pár család kezében van. Tehát ez mit jelent, hogy kézen közön? Ez azt jelenti, hogy, hogy áttételes módon tulajdonos, de a végén oda jutsz, mint tulajdonos. Ez a pár család, ez alapvetően 13 család a bolygón. És ha megnézed, például, mit tudom én, valami száz, nem is tudom hány ország van a bolygón, azoknak a 90- akárhány százalékában a nemzeti bank gyakorlatilag ugyanabban a tulajdonos kézben van. Érted? A nemzeti bankok az országokban ugyanabban a kézben, ugyanannak a családnak a kezében van, érted? és az nem, nem egy politikus kezében, hanem úgy hívják hogy Rothschild család, érted? tehát ami, ami azt jelenti hogy, hogy a Rothschildok igazából hatalmon nincsenek ők háttérhatalmon Na ugyanez a rockefellerek, a rockefellerek is háttérhatalomban vannak, a rockefellerek sincsenek most hatalmon oké? Okay. vannak a 13 család között olyanok akik hatalmon vannak például a Windsorok ugye az angol királyi család az például hatalmon van például a, a Kennedyek a Kennedyek is próbálkoztak a hatalommal, val val valamelyik Kennedy most is szenátor, ha jól tudom tehát ami azt jelenti hogy ők próbálkoztak, de a, a legnagyobb hatalommal rendelkező család például a család az gyakorlatilag sehol nincs hatalmon mit tudom én, ő volt az első olyan lord amely nem örökölte a lordságát hanem címként megkapta és úgy került be a parlamentbe az, egy, az egyik Rothschild érted? Nem, így van Rothschild tehát az egyik Rothschild tehát mit tudom én kölcsön adtak a szuezi csatorna megépítésére pénzt az angol államnak, érted? Tehát olyan vagyonnal rendelkeznek, hogy, hogy ők hitelezték a Szoezi csatornát. A megépítését. Szóval lényeg az, hogy ha valaki azt mondják, hogy nincs háttérhatalom, akkor az, az szerintetek az nem háttérhatalom, hogy, hogy van, egy, van 13 család, abból van, azt mondja, talán három, amelyik itt-ott hatalmon van, mint például a vinzorok. Érted? És van, van a többi tíz, amelyik ugye nincs hat, hát, ö, ö, ö, nyilvános hatalomban, de mégis, mit tudom én, most gondoljátok végig a bolygó nemzeti bankjainak a 90-valahány százalékában benne vannak egy, egy vagy két vagy akár több család tulajdonosként. Tehát mit tudom én, a ahogy hívják be például nem, a koreai, tehát a, a, ugye észak koreában nem, például e, Iránban nem, meg még van egy-két ország amiben nem és az összes többiben igen a magyar nemzeti bank is e, rócsi tulajdonban van, még, a, még az orosz nemzeti bank is rócsi tulajdonban van gondoljátok végig, szóval lényeg az hogy nagyon kínai is Rothschild tulajdonban van tehát van egy ilyen föl, meg lehet nézni, utána lehet nézni a neten hogy a világ nemzeti bankjai közül a Rothschildok melyiknek tulajdonosai? oké okay. tehát még felsorolni is sok nekik szóval lényeg az hogy akkor az mi? ha a nemzeti bankok nem a, a nép tulajdonába vannak nem is az állam tulajdonába vannak, érted? hanem egy, egy család tulajdonában van, akkor az véletlenül nem háttérhatalom a Nemzeti Bank, ami az első bank minden egyes országban érted? tehát ilyen egyszerű tehát a bankok kezében vannak a pénzek, és megnézitek az összes kereskedelmi bankot a világban. Ugye van egy olyan törekvés, hogy a, a magánkézben lévő, tehát úgy magánkézben, hogy, hogy neve nincs kézben lévő bankok, tehát olyan, olyan emberek, akik nem része ennek a 13 családnak. Mint például nálunk a takarékbankok voltak, a takarékszövetkezetek. A szépen az a törekvés az elég, egész világban, hogy megszűnjenek olyan tulajdonban, mint nekünk a takarékszövetkezetek voltak, és átkerüljenek egyedül alakodó magántulajdonban, és, és az, ez világtörekvés a 20-as évek óta ezért volt a 27-es gazdasági világválság, hogy a bankokat, ugye a, kis bankok, a kisebb bankokat megszerezzék és tehát folyamatosan egy ilyen törekvés van, hogy bekerüljenek annak a 13 család valamelyikének a tulajdonában az összes bank közvetlen vagy közvetett formájban ezt tudjátok hogy mit jelent a közvetett forma? az azt jelenti hogy mondjuk van egy személy egy adott személy, nevezük Ának, jó? az fogja és létrehoz egy céget az a cég mondjuk tulajdonosa lesz a banknak, érted? és ez már is közvetett ami azt jelenti hogy ha megnézed a nyilvántartásban hogy ki a tulajdonos akkor nem azt látod hogy mondjuk a Rothschild Iván, érted? csak most mondtam valamit, nincs ilyen, éppen azért mondtam hanem azt látod hogy mit tudom én milyen cég a tulajdonosa de annak a cégnek utána nézel akkor látod hogy magánszemély a tulajdonosa tehát a végén minden cégnek a lánc végén magánszemély a tulajdonosa tehát lehet hogy azt mondja A a tulajdonos, a B az már cég, a C az cég, a D az cég és mindnek cég a tulajdonosa és lehet hogy 22 cég van a bank között és a tulajdonos között de ha visszafejted akkor a tulajdonos az egy magánszemély világos ez? csak hogy tisztában legyetek ezzel a kérdéssel ez azt jelenti hogy gyakorlatilag hogyha így visszafejtenéd az összes bankot beleértve az OTP-t is akkor rájönnél hogy a bankok a világon lévő bankok, az összes bankoknak a nagy része az visszafejthető a 13 család valamelyikére. Oké? Okay? Nagy része visszafejthető. Akkor ez mi, ha nem háttérhatalom? Csak úgy kérdezném, mert mindig cáfolják, hogy létezik olyan, hogy háttérhatalom. A Youtube tele van olyan videókkal, amiben próbálják cáfolni, hogy olyan, hogy háttérhatalom olyan nem létezik. tehát mindig is voltak olyan emberek, olyan családok inkább úgy mondanám, olyan családok amelyik háttérbe húzódva irányították a dolgokat pénzzel tehát a Rothschildok -ok az alapvetően így csinálták, a Rockefellerek alapvetően így csinálták jó? csak a legismertebbek mondom, nyilván a Windsorok -ok, nem, a Kennedyek sem annyira, jó? tehát ismerhetnünk ezek közül még többet is de azoknak is a jó része az háttérben van húzódva és akkor vannak a kevésbé tehát a második lépcsőben lévők az 300 család ebbe a 300 családba ugye azok a 13 családot szolgálják ott vannak olyanok hogy busz család például, csak úgy az ismertem. na ott már ebbe a 300 családban már rengeteg olyan van amely volt vagy van hatalomban oké? Okay? tehát volt vagy van hatalomban tehát ezek nyilvánvaló úgy értsétek mindig hogy gazdag családok tehát a busz család is egy nagyon gazdag család no? tehát gazdag családok és ugye ezek a családok, ez a 300 plusz 13 család, hát ezek évtizedek vagy évszázadok óta vannak hatalmon, háttérhatalomban, oké? Okay? tehát ha megnézed az OTP-t a Csányi Sándor az csak egy kis százalékban tulajdonosa az OTP-nek, oké? Okay? és akkor megnéznéd Tudom, nem tudom, hogy úgy van-e még, de az OTP-nek mikor ugye én pénzintézet vezető voltam, akkor a túlnyomó többségi tulajdonosa egy amerikai nyugdíjalap alap volt. Nem tudom, hogy most is így van-e, de akkor így volt. Tehát az ami azt jelenti, hogy mit tudom, egy amerikai nyugdíjalap annak a tulajdonosa mondjuk egy bank, annak a tulajdonosa meg mondjuk a, meg tudom én, a rócsi család, csak most mondtam valamit, vagy a Rockefeller család, most tök mindegy melyik, Érted? Tehát így értsd a közvetet módon. Tehát egy olyan világban élünk, ahol a jó emberek hagyják, hogy az elnyomók eluralkodjon a Földön. Csak ezzel egy gond van, hogy az az emberiség nem azért jött létre, hogy a rossz eluralkodjon a Földön, mert amikor a rossz eluralkodott a Földön, akkor mindig csináltak egy rolóhúzást a fentiek az azt jelenti hogy fogták és kiirtották az egész emberiséget tehát soha nem az emberiség írtotta ki magát, még egyszer mondanám soha nem az emberiség írtotta ki magát hanem mindig a fentiek írtották ki az emberiséget, ez hatszor már megtörtént ez a hetedik emberiség és ha azt gondolja valaki hogy ha így halad tovább nem ez a sors vár ránk akkor óriási tévedésben élünk oké? Okay. tehát ami azt jelenti hogy előidéztek mindig olyan katasztrofát a bolygón ami kiirtotta az emberiséget és egy maradvány emberiség maradt tehát az a maradvány emberiség azt úgy értsétek hogy az egész bolygón mit tudom én pár száz fő arra életben, oké? Okay. na most ugye én, nekem van kapcsolatom a fentiekkel, az mit jelent ez a kapcsolat? mentális kapcsolatom van velük ami azt jelenti hogy tudunk kommunikálni Tehát tudok kommunikálni a fentiekkel arról hogy mi várható mi legyen, hogy legyen, mint legyen mi csináljak? közben információkat adnak amikor beszélek stb. stb. tehát lényeg az hogy, hogy van egy kommunikáció tehát szó szerint ugye többször csináltuk már hogy, hogy úgy kommunikáltunk mint amikor valakivel beszélgetek jó tehát ugye ehhez nem kell szavakat kimondanom mert ugye ez tud magamban létrejönni ez a kommunikáció tehát ne értsétek félre hogy itt szóban kell beszélnem ilyen dolgokra tehát nincs ilyen tehát lényeg az hogy tudom azt hogy hogy mi a terv az emberiséggel kapcsolatban ugye két terv van vagy aranykor vagy pusztulás nincs más ez a két terv van mivel ugye a bolygón 80%-a szociális ember az azt jelenti hogy van lelkiismerete ezáltal van lelkiismeret furdalása tehát a többinek is van lelkiismerete csak elnyomja oké okay? tehát az antiszociális személy az simán elnyomja az a lelkiismeret furdalását tehát úgy nevelték gyerekként hogy erre képes legyen hogy a lelkiismeret furdalását elnyomja ezt egyébként egy szociális emberrel, egy felnőtt szociális emberrel is meg lehet csinálni, hogyha megnézel esetleg egy-két olyan filmet ahol kiképzik a, a, az ügynököket tehát akik ugye majd gyilkogatni fognak parancsra azok simán megtanítják nekik hogy hogy el tudják nyomni a saját lelkismeretüket oké? Okay? és ez nem mese ez tény szóval lényeg az hogy hogy ugye van két lehetősége az emberiségnek vagy aranykor vagy pusztulás a pusztulás mindig úgy jött végbe csak úgy mondanám hogy aki képes odafenti működésre azt kimentik aki nem képes az odafenti működésre azt nem menti ki tehát magyarul aki képes az elnyomóskodásra tehát nem tud uralkodni magán azt nem menti ki de mit jelent ugye a lélek nem hal meg tehát a teste meghal az embernek a lelke nem utána majd inkarnálódhat csak egy prücök van a következő emberiséggel tehát hogyha ezt az emberiséget törölnék akkor ide már nem inkarnálódhatnak azok az emberek, akiket törölnek. Ez a prücök vele. Miért? Azért, mert azóta kiépült az univerzum, ezer része, és mi közelebb kerültünk a központhoz, mint Föld, mint aprendszer, közelebb kerültünk a központhoz, mint az univerzum széléhez. Na ez a baj. Ami azt jelenti, hogy túlságosan közel vagyunk ahhoz az energiához, amit jelenleg a bolygó nem él mert az itt lévő emberiség rezgése az csökken és nem nő és ez olyan, mint mikor ö, olyan tehát mit tudom én mondjuk a szomszédba beköltözik egy bűnöző család, érted? akkor te mit fogsz onnan csinálni? Vagy kiköltözöl, vagy kikergeted őket, érted? Ezt csinálja az ember. Na most, ugye pont ez van az emberiséggel, hogy a mi rezgésünk, mint emberiség, hát ez olyan, mint mondom, mikor, mint mikor a szomszédodban nagyon rossz rezgésű család költözik. És, és ez borzalmasan rosszul hat rá. Na, hát a mi rezgésünk rosszul hat az univerzum ezen részére. Ezért ugye csináltak egy bolygót ki az univerzum szélére, mert ugye a Föld is, mikor létrejött erre a kísérletre, hogy legyenek itt emberiségek, ez az univerzum széle volt. Tehát mikor a Földet megalkották, ez volt az univerzum széle. Világos ez? tehát van egy az univerzum szélén egy földhöz hasonló bolygó és ott lehet majd inkarnálódni azoknak akik úgy gondolják hogy nem akarnak tanulni fejlődni jó? és mi lesz ezzel az emberiséggel? tehát vagy a szociális emberek elkezdenek fejlődni a fentiek meg gondoskodnak arról hogy az antiszociális emberek azok ne éljék túl ugye a szociális embereket mert ugye a halálnak vajon kik az urai? hát ha valaki öngyilkos lesz a ő saját maga de egyébként kik a halálnak az urai? a fentiek, így van ahogy az életnek az urai ugyanúgy a halálnak az urai is tehát a nem, akartad, vagy nem akarták volna hogy megszüles, te nem születtél volna meg ebbe a testedbe, világos ez? tehát ezáltal ugye egyértelmű hogy kik rendezték azt hogy te megszületes? hát elsősorban nem te, pedig a lelked erre képes de mégse te Na gondold végig hogy micsoda szervezés van odafönt hogyha abban a pillanatban amikor megfogantál lekerült ide a lelked érted? tehát tudták előre hogy meg fogsz fogadni és mikor fogsz megfoganni, és ugye mert azelőtt mielőtt megfogantál, ugye ki kellett törölni a tudást és, és ugye le kellett küldeni téged a megfogantatás pillanatában tehát most gondold végig micsoda összefüggés van micsoda szervezés micsoda információáramlás hogyha pontosan tudták hogy te mikor fogansz és abban a pillanatban már jött is le a lelked tehát ha azt gondolod hogy az ember az fejlett technikailag meg tudományosan meg egyéb módon akkor óriási tévedésben vagy gondold végig az, milyen fejlettség kell hogy pontosan tudják hogy mikor fogansz meg és abban a pillanatban leküldjék a lelkedet úgy hogy a lelked az nem tud áthatolni se oda se vissza egy mezőn a Föld körül, érted? tehát ami annyit jelent hogy ki van alakítva egy olyan tér, egy háló, egy olyan erőtér Amin, amin a lelkek nem tudnak csak úgy átmenni, tehát ezáltal ugye egy védelem is a bolygónak, bár ugye az anyaggal szemben nem véd, csak a lelkekkel szemben, tehát az anyag át tud jönni, csak a lélek nem tehát gondold végig hogy micsoda szervezés az és micsoda tudás, micsoda fejlettség hogy ilyeneket megcsinálnak, hogy tudják hogy mikor fogansz el kell előkészítenek mindent tehát már előre kiválasztottátok a családodat ahova be fog születni, előre megterveztétek azt a programot amit végig fogsz csinálni az életedben érted? el van már előre döntve milyen találkozásokon fogsz kerülni előre ugye milyen találkozásokban fogsz részt venni az életedben stb. stb. tehát ez mind előre meg van szervezve és amikor megfogantál már küldik is a lelket nem kell ezt elhinni, lehet nyugodtan azt gondolni hogy te az evolúció része vagy és neked nem így működik a lelked, de akkor elég jól hasonlítod magad egy állat működéséhez semmi gond nincs ezzel egyébként jó? tehát lényeg az hogy, hogy itt vagyunk mi emberek és nem azt csinál, ne gondoljuk azt hogy azt csinálhatjuk amit akarnak. akarunk tehát gondold végig hogyha a születésünknél ilyen fejlettségi dolgok vannak akkor egy halált nem tudnak el, előidézni valakinél bármikor érted? itt egy kérdés van ugye egy gonosz emberen hány olyan entitás védelem van aki védelmezi azt a gonoszt oké? Okay? mert ugye vannak gonosz entitások tehát nem csak fenti lénye gonosz entitások amelyek a föld mélyén vannak amelyik ilyen védek, védelmi szempontot ö, gyakorolnak tehát védel, védek, védik azokat a személyeket akik gonoszságokat követnek el de hát ugye itt egy kérdés van hogy hogyan alakul azoknak az entitásoknak a száma, akik gonosz, szak itt a bolygón illetve akik nem gonoszak hanem jók és onnantól kezdve ha a jók már pedig most már ott tartunk hogy a jók vannak többen akkor onnantól kezdve szerinted ki győz? Vajon a gonosz entitások és azoknak a védelme fog működni, vagy a jó entitások legyőzik a gonoszt? Ugye ez nem kérdés? Tehát ugye mivel maguk a rosszak, azok kevesebben vannak. Tehát a igazán veszélyes rossz az mindezt a bolygó 4%-a tehát az azt jelenti hogy minden 25. ember jó és azok közül sincs, ugye az egy nagy szám tudom én több mint 300 millió ember, annyi nincs hatalmon érted? tehát hiába nagyon gonoszok azoknak csak egy része van hatalmon tehát ami azt jelenti hogy nem olyan sok az a személy akit védenek a lentiek tehát az simán túl lehet szárnyalni és túl itt szárnyalták már tehát az a segítség ugye hogy szépen kiiktatásra kerülnek majd amikor már eljön az ideje azok a személyeket, személyek akiket most antiszociális személyeknek nevezünk tehát ők csinálhatják a dolgaikat miért kell hogy csinálják az elnyomók a dolgaikat? hát azért hogy a szociális személyek észbe kapjanak mi a megoldás mindig? Soha nem az a megoldás hogy akkor ha háborúzzunk az antiszociális személyekkel, ilyeneket már csináltak a történetben nem sok eredménye lett tehát a maga háború az eleve egy elnyomás akárhonnan nézzük jó? mind a két fél részéről nézve ha két fél háborúzik akkor mind a kettő el akarja nyomni a másikat, különben nem háborúznának, jó? tehát ebből a szempontból tök mindegy, tehát ez nem ez a megoldás hanem egy megoldás van, az hogy megvilágosodik valaki és elindul a szellemi fejlődés útján, nincs más megoldás ezért születtünk, minden egyes ember ezért született, hogy haladjon a szellemi fejlődés útján a legtöbb ember egy tapottat nem halad a szellemi fejlődés útján akkor kezd a legtöbb ember szellemi fejlődésbe amikor megvilágosodik hogy az neki kell, az neki kell és ugye akkor világosodik meg a legtöbb ember hogy neki kell a szellemi fejlődést, amikor e nagy nehézségei vannak na most de ha ugye nincsenek nagy nehézségei akkor általában az emberek akik nem csinálták végig az egész életüket megvilágosodottan azok nem világosodnak meg tehát hogy értsük ezt a megvilágosodást tehát egy olyan társadalmi formában élünk ahol a szellemiség el lett nyomva tehát minden ember szellemiségnek született mindenki de a szellemiségét elnyomták, kezdik, kezdik azzal például hogy a romai keresztény vallásban mikor mondjuk megkeresztelnek valakit akkor a keresztelés során lecsukják a harmadik szemét kezdjük azzal oké? Okay. pedig ugye itt Európában a romai keresztény vallás a, a legnagyobb vallás jó, ezt csak úgy tisztában legyünk ezzel a kérdéssel akkor ugye milyen más lecsukás van, amikor például a gyerek lát, már pedig minden gyerek lát, mit lát? szellemlényeket. Mikor? Mikor kicsik. Azt mondják neki, hogy te nem láthatod. Oké? Nincs ott. Talátsd nem létezik az és addig mondják, míg a gyerek elhiszi, és azzal lezárták a szemét, nem tudom, világos voltam-e és ezt a szülők nagy része bizony csinálja tehát ő nem láthat azt mondják neki és ezáltal elveszi a látását a gyerekének, oké? valamelyik nap kérdezte valaki hogy a lánya, kérdezte tőlem, hogy a lánya az lát ilyen fénygömböket hát mondtam azok olyan szellemlények akik sose voltak testben tehát a maga a lélek a nem nincs testben és nem abból lép ki akkor egy fénygömb de ugye attól függ hogy mekkora lélek tehát milyen tudással rendelkezik, mert akkor a fénygömb. Tehát az ember születésénél fogva egy borsónyi fénygömb. Oké? Okay? Tehát akkora lélek költözött belé, mint egy borsó. Körülbelül akkora. És ugye ezek, ezek a lények, ezek nem borsónyi nagyságúak, hanem mondjuk emberfej vagy annál nagyobb. A legnagyobb fénylényt, amit láttak eddig, az, hogy mondjuk egy helikopter nagyságú oké? Okay. tehát ami azt jelenti hogy ezek a fénygömbök ezek annyi hatalommal és tudással rendelkeznek amekkorák világos ez? És, és ugye lát lát az ő lánya mondta hogy lát ilyeneket és mondja hogy lát tehát már nem kislányról van szó hanem aki tudom, 6 éves vagy 7 éves valahogy így és simán lát ilyeneket és akkor kérdezi ugye az anya tőlem egyébként hallgatja az előadást hogy hát hogy miért jönnek, miért jönnek? tehát először is ugye azért mert a kislány lát, kettő meg az anyja miatt oké? Okay? tehát az hogy lát a kislány az egy dolog Valamelyik nap csináltam egy olyat, hogy van nekünk egy, illetve volt nekünk egy szentképünk. Egy nagyon régi szentkép, ami a szent, hogy több mint száz éves. És az most már egy templomban van, mert ugye elvittük, ez édesanyámnál volt ez a szentkép, ez még nagy a szentkép. A Jézus születéséről volt ez a szentkép. Tehát ott van, ugye egy. A Jézus és négy angyal veszi körül és két szent a, fény, a képen tehát a festményen tehát ami azt jelenti hogy három a lábánál volt három angyal, egy a fejénél és ugye két szent pedig oldalt ami azt jelenti hogy Jézusnak négy angyala volt, hanem véletlen az ilyen festmény, ugye Da Vinci sem véletlenül festett, meg mit tudom én, kifestette a Michelangelo. Michelangelo sem véletlenül festett ilyen dolgokat, igen. Tehát ugye az ilyen emberek, akik ilyen dolgokat festettek, ilyen szent dolgokat festettek, azok elég jól tisztában voltak a, a, az, hogy mit festenek le tehát Jézusnak négy védelmező angyala volt, világos ez? tehát ezt csak azért mesélem el, hogy hogy tisztában legyetek ezekkel a dolgokkal jó és nyilván ugye az embereknél angyalként ábrázolják, de más az angyal meg mások ezek a lelkek, ezek a fénylények, oké? Okay? Tehát lényeg az, hogy nem kell ezekben a dolgokban hinni, bár akik itt tanulnak, azoknak a nagy része hisz. És, de lényeg az, hogy, hogy gondold végig melyik a jobb, hogyha azt hiszed, amit eddig tanítottak neked, vagy esetleg egy kicsit többet. És ugye azok az emberek, akik látnak olyan dolgokat, amit a többség nem lát, azok nem kinevetés tárgyai hanem egy magasabb szintű lények, maradjunk ennyibe, jó? tehát az átlakhoz képest magasabb képességekkel rendelkező lények, független attól hogy gyerekekről van szó vagy felnőttekről, ezt jó ha tudjuk, tehát attól hogy valaki nem érzékel attól még nem kellene esetleg azokat leértékelni, akik érzékelnek. Jó? Mert az megint micsoda? Nyomás. Elnyomás. Így van, és elnyomóskodás. Jó, ugye egy szociális ember az a jellemző, hogy elfogadja azt, ami van. Tehát elfogadja a valóságot. Mi az, hogy valóságot elfogadja? Az a személy, az egy valóság kicsoda, az aki beszámol például arról, hogy ő lát fénylényeket, érted? az egy valóság, tehát maga a személy a valóság, és ha ő lát, akkor miért ne tudnánk egy valóságos személytől elfogadni azt, amit ő mond és miért kellene leértékelni? ha te olyan típusú ember vagy, aki nem képes elfogadni a másságot, hát akkor sem kellene feltétlenül kifejezni világos ez? Azt meg tudod tartani a saját, ha te szociális embernek érzed magadat akkor meg tudod azt tartani a saját gondolataidban is és nem kell kifejezni az hogy te most mit gondolsz egy más emberről, érted? tehát csak azért mert ez egy szociális tulajdonság hogy egy kis tanítást is csempészek be itt az első részbe, jó? mert az antiszociálisokra jellemző az hogy ugye amit ő nem tud kézzel megfogni vagy nem lát, a, a, mármint az érzékszerveivel nem tud érzékelni akkor az számára nem létezik tehát és akkor onnantól kezdve hogyha egy más ember érzékel olyan dolgokat amit ő nem akkor nyilván le fogja értékelni de ezt úgy hívják hogy elnyomás, világos ez? ez a másiknak a csak hogy tisztában legyünk ezzel mert jó lenne hogyha a legalább a szociális emberek tudják, tudnák azt hogy hogy milyennek kellene lenni igazán szociálisként, jó? mert sok olyan ember antiszociáliskodik, sok szociális ember antiszociáliskodik, akik éppen egy elnyomás alatt vannak és ezáltal továbbadják az elnyomást, jó? tehát de nem így kellene működni, ha az ember aranykort akar, akkor mit jelentene az aranykor? egy átmeneti korszak a fenti létforma és az emberi létforma között, ami azt jelenti, hogy emberként élsz, az aranykorban ugyanúgy csak sokkal jobb képességekkel már oké? Okay? tehát például olyanokat meg tudsz majd tanulni az aranykorban hogy hogy lép ki a testedből, hogy lép, ki, hogy lép vissza, hogyan teremtsél mondjuk anyagot stb. stb. stb. érted? tehát egy csomó olyan dolgot tehát nem módosítani anyagot hanem teremteni anyagot, egy csomó olyan dolgot amit most nem tudsz megcsinálni tehát ugye amikor alszol akkor ugye sok ember tudatla, tudattalanul megcsinálja azt hogy kilép a testéből és, és körülnéz testen kívül, na hát ezt mondjuk mi lenne hogyha tudatosan tudnád csinálni, csak úgy gondold végig és ez egy nem egy nagy kaland ezeket megtanulni, most ne érts félre, jó? tehát ezeket meg lehet tanulni tehát egy csomó olyan dolgot és megtanulsz például együttműködni szeretetben, elfogadásban, jó? és akkor ide menjünk egy kicsit vissza és akkor jobban látjuk, hopp, hopp itt kell, jó? erre felé haladnunk tehát megtanulsz szeretetben, békében, boldogságban együttműködni másokkal Együttműködni másokkal. Én azt úgy gondolom, hogy az ember képes legyen szeretetben, békében és boldogságban együttműködni másokkal, hát az eléggé fontos kérdés lenne, nem? Aranykornak kellene 2035-re lennie. És ugye a Jóslatok azt mondják, hogy van lesz egy nép a Kárpát-medencébe ez időtáj, ugye erről szólnak a Jóslatok. Ez idő, tehát lesz egy nép a Kárpát-medencében, amelyik elviszi a magasabb rendű tudást az emberiség számára. Tehát ahhoz, hogy aranykor leessen, az egy magasabb rendű tudás. Tehát a mai emberiség, ha azt mondnánk, hogy aranykorba kell küldenie, <gül> ez annyi, annyi lenne, érted? Tehát a mai emberiség, az képtelen lenne az aranykorba működni. Tehát ha megnézed, a legtöbb embernek az a legfontosabb hogy neki minél több anyag, tehát minél több anyagot birtokoljon, most hogy milyen anyagot az most pénz vagy bármi más, az most mindenkinek a saját fantáziájára vízom, érted? minél több anyagot birtokolni ez erről szól ma a legtöbb embernek a bolygón az élete és nem csak itt Európában sajnos hanem mindenütt ahol beköszöntött a a civilizáció ott mindenütt ez van, mindenütt ez van tehát ott hagyják a szüleiket mert ők már nem mit, azt akarják csinálni a szülők, mint amit a szülők hanem ők már alkalmazott akarnak lenni mondjuk egy nagy városban. érted? tehát ez a folyamat ez zajlik az egész bolygón egész bolygón és milliók milliók költöznek be városokba nagyon érdekes a város, város, ha fölmész repülővel és ránézel egy város, városra és utána megnézed mikroszkóp alatt egy vírust akkor nagyon hasonlít a város meg a vírus egymásra nem vicc, ez komoly? tehát fentről nézve a város úgy néz ki mint egy vírus mikroszkóp alatt jó? tehát ha megnézed a város az milyen szinten szolgálja a túlélést? Semmilyen szinten. Tehát ha megnézed, amit a városban az emberek termelnek, az nem a túlélés része. Világos ez? Nem a túlélés része. Oké? Okay. Ami, ami annyit jelent hogyha megnézed a történelemben a városokban sokkal kevesebb, arányában sokkal kevesebben laktak mint manapság tehát már nem is tudom hány százaléka de ha jól emlékszem a bolygó nagy része nagyobb százaléka az már városokban él ennek utána lehet nézni hogy hány százalék mert ebből kapcsolatban konkrét statisztikák vannak, én most ezt nem néztem utána de valamikor láttam már ezzel kapcsolatban adatokat jó tehát ez az általános városokba költözési tendencia ez nem csak itt hanem a világon mindenütt mindenütt tendencia tehát mindenütt jó tehát az azt jelenti hogy nem azt követik az emberek ami a józanész hanem az anyagiasodást ugye és ugye sokan ebből mire törekednek? elsősorban hatalomra tehát ha jobban megnézzük ugye a karrier az egy magasabb hatalom nem? hát az egy magasabb hatalom, minél magasabb karrier létrát ér, mászik az ember annál több a hatalma vagy nem így van? és a karrier az nem feltétlenül függ össze a, a jövedelemmel hanem a hatalommal függ össze a karrier és sokan azért akarnak karriert elérni, hogy több hatalmuk legyen mások fölött de az aranykor az nem a hatalomról szól, ha megnézed hanem miről szól? az együttműködésről tehát ahol nem kell hatalmat gyakorolni mások felett mert annyi eszük van az embereknek ami most sajnos nem igazán hogy mindenki teszi a dolgát érted? és nem kell kontrollálni az embereket hogy a dolgokat tegyék erről szólna az aranykor érted? tehát ezért gondold végig a lusták nem fognak bekerülni az aranykorba akik azt csinálják hogy na fogjuk meg azt, vigyétek, kerülhetnek be az aranykorba, érted? azok kerülhetnek be az aranykorba akik képesek együttműködésre és képesek kontrollálni azt hogy ne nyomják el a többieket, érted? hanem szeretetben békében együttműködjenek és abból lesz a boldogság nyilván ha szeretetben békében együttműködnek, hát most gondold végig csak egy családot ha egy család szeretetben békében együttműködik akkor ott létrejön a boldogság, világos ez? ez így működik tehát az együttműködés de az együttműködés olyan jellegű hogy nem, nem abból működnek együtt hogy érdekből, érted? mert ma a legtöbb együttműködés az érdek együttműködés hanem egy olyan együttműködés amit a szeretet vezérel, érted? és természetesen ahhoz kell egy másik dolog is, hát a tudás hogy képes legyen az ember önkontrollt gyakorolni tehát nem kontrollt gyakorolni másokon hanem önkontrollt gyakorolni magán, saját magán hú néztem az órára jól elment az idő no szóval lényeg az hogy mi azért tevékenykedünk mert ezt kaptuk meg feladatul a fentiektől hogy hozzunk létre egy aranykort miért pont mi? mert mi rendelkezünk olyan tudással és olyan módszerekkel amit meg lehet csinálni de az aranykorban nem lesz szükség nem tudom én, kormányzókra, miniszterelnökökre, nem lesz szükség, érted? nem lesz szükség királyokra ott nincs ilyen tehát ahol az emberek tudják mit kell tenni mert van elég tudásuk ott nem kell őket irányítani érted? hanem leülnek és megbeszélik és utána mindenki csinálja a dolgát világos ez? tehát egy olyan világ egy átmeneti világnak kell létrejönni ahol az ember megtanulja azt hogy hogyan működnek fenn a fentiek én ezt hát szerintem nem igazán van a bolygón aki ezt jobban tudná hogy hogyan működnek fenn a fentiek mint ahogy én tudom és ha ezt megtanulja az ember, akkor képes arra, hogy a fenti világban működjön. Világos ez? Köszönöm szépen a figyelmeteket, visszaadom a szót a házigazdánknak. Szeretlek benneteket, sziasztok! köszönöm Szedlecsek Miklósnak ezt a remek előadást és azt is megköszönöm hogy újra házigazda lehetek amint az előbb, előbb a képzés elején mondtam életem legjobb, egyik legjobb döntése volt hogy itt tanulok a Nyílt Akadémiánál hát most még ott ültem hoztam egy döntést hogy soha többet nem fogom se útközben se otthon út eldönteni mit fog itt mondani mert teljesen mindegy mert úgyis olyan információkat kapok ami azt felülírja most is például egy olyan dolog jutott eszembe hogy amit javaslok neked aki nézi az előadást pláne hogyha először nézed hogy most ha engem megnézel nem tudok beszélni nem most már nem remeg a lábam kezem viszont nekem általán meg középiskolába is egyik mumusom volt a magyar meg a történelem felelés tehát akkor akkor nem ugrottam így ki és nem mosajogtam a tanárra viszont amit, ami, amiért mondom ezt az az, hogy ami most téma volt, mindig azt gondoltam, hogy benne van a baj. Azt gondoltam, hogy velem van a hiba, és azt gondoltam, hogy valami nem, nem okén állam És ez, ez, ez valójában ez addig tartott, amíg ide nem jöttem tanulni. Mert pont ami most volt téma, az elnyomók, az elnyomás. Hát most, nem csak most, de már korábbi képzés alatt is felvilág, kivilágosodott bennem az, hogy igazából nem bennem volt a hiba hanem ott az iskolában kaptam egy akkora elnyomást, most nem azt mondom, hogy a tanár elnyomó volt, de kodott, mert valószínűleg az ő vezetői is elnyomták és azért viselkedett így viszont ez olyan szintű bélyeget nyomott akkoriban az életemre, hogy, hogy ez kihatott mindenre ez kihatott mindenre és az egész addig tartott, amíg ide nem jöttem tanulni Úgyhogy ezt azért mondtam, hogy ha neked aki nézi ezt a videót, voltak ilyen tapasztalataid akkor ne gyere ide tanulni, ha ezt folytatni akarod, viszont tegyél egy próbát ha abból jól érzed magad, viszont tegyél, tegyél egy próbát, hogy gyere ide és tapasztald meg azt, hogy milyen ebből a helyzetből kikerülni és milyen milyen érzés azt megtapasztalni, hogy, hogy nem benned van a hiba és emlékeztek a 10 élettölet, hogyan fog visszamenni? azzal igen, másik irány? nem itt van ha visszaemlékeztek erre, arra is rájöttem hogy ez a 10 életterület amit itt mögöttem láttok ez mindegyik, mindegyikre szükség van és azt gondoltam hogy amikor először ezt megláttam 5 évvel ezelőtt és akkor úgy végigfuttattam magamba hogy hát ennek nagy részével tudok bárni gondoltam aztán jobban belegondoltam főleg hallgattam az előadásokat hogy ez nem így van és szinte az összesről téves információn voltak amit iskolált meg szüleimtől meg barátaimtól hallottam az alapján tudtam élni cselekedni viszont amikor barátom ajánlotta a pph-t mert ő már hallotta akkor igazából nem azért jöttem hogy rögtön tanulni mert ő mondta hanem azért mert ki bennem egy lámpa hogy ezek az élettereletek nyilván azt nem tudtam, de azt tudtam hogy valami miatt banki hitelválságba került a család valami miatt nem működött a párkapcsolat, valami miatt rossz, rosszul, éreztem, most mondtam, rosszul éreztem magam a munkámba, tehát, tehát, tehát valami oka volt ennek és amikor meghallgattam több ilyen előadást mint amit most is hallottunk ilyen szenzációs jó előadást, akkor rájöttem hogy hát akkor itt van egy olyan lehetőség amit nem biztos hogy érdemes kikerülni és ez már történt azután miután párommal együtt több mint 15 éve tehát mostani kezdés előtt 15 éve már foglalkoztunk ilyen dolgokkal és futottuk a köreinket, voltunk ilyen-olyan stb képzésem de sehol nem mondták, nem kaptam meg azt az információt hogy hogyan lehet ezt kiavítani és addig rosszul éreztem magam és egészen most már tudom hogy a iskolában is azért éreztem rosszul magam, nem úgy álltam ott a felelésnél mert ezt meg ezt kaptam és bármelyik én azt tapasztaltam, hogy bármelyik életterülete kapcsolatban volt egy kis hiányosság az meg kihatott az összes többire. és most itt köszönöm is Szerdeső Miklósnak mesterünknek hogy ezt megtanította Öt év alatt ezen végmentünk, mentünk most már másodszor jár, járom a képzést viszont így másodszor mély kristálytisztábban kivilágosodik minden plusz ha te akik nézed a videót találtál már olyan helyet ahol a elméletet gyakorlattá lehet fordítani akkor jó helyen vagy, de én nem találtam én nem találtam azért vagyok itt viszont mert itt gyakorlattá lehet fordítani az elméletet hogy mennyért az megint hát most nem akarok itt nevetséges dolgot mondani de apró pénz én mindig azt mondom mindenkinek, hogy apró pénz az az összeg, amiért ezt a tudást megkaphatod te is, aki nézve a videót, hogy mennyi az annyi még az infláció, inflációt nem számoltuk rá, de az infláció előtt 150 forint volt a képzés értéke havonta amit kedvezménysel 40 ezer forintért el tud kezdeni, 20 ezer forintért tudod folytatni viszont most akciósan 19.700-ért tud elkezdeni első hónapban, utána pedig 9800-ért tudod folytatni ezért havi 30 több 30 óra képzést kapsz. Ha ez valakinek neked sok, akkor nem kell idejönni tanulni. Viszont ha ezeket az életterületeket és még sok minden mást szeretném megtapasztalni és jól csinálni, életedet, kivirágoztatni és, és jól érezni magad, akkor gyere te tegyél egy próbát. Én azt mondom, hogy megéri. Ennyit szerettem volna mondani. A szünet után önbizalomteremtő coach képzésünk folytatódik, amelyen a szeretné részt venni, várunk szeretettel. Ha úgy látod, hogy nem érdekel az ajánlottunk, örülünk, hogy részvételeddel megtiszteltél minket és elköszönünk tőled. Most pedig 30 perc szünet következik.